ndama yako Mungu anakutengeneza na kuwa Mungu na asipokimbia atanaswa imepata mbinu ya kupambana na adui imepata ya, ya na adui Kazia Mungu Hirodi Nyumba They want like it Kazia Mungu Hirodi Nyumba ya Mungu irudi nyumbani Ben one like kasi ya Mungu tiru njuma. Si mama. Kama wale hukoma bali mali yange Kama ni ndiye ndiye na wakasema lazima twende uko Hawa ni biki shogani washami walitoa ndo na wakasema lazima twende uko Hawa kujali, biki shogani washami walitoa ndo Sema lazima twende huko hawapujali zislagani washani walizo nazo Na waka sema lazima twende huko hawapujali zislagani washani walizo nazo Why you traffic that you guy he Mwenje shia ya ame kimia katika ile kambi wakakuta mwenje shia ya ame kimia walivyo wa watu wengine leo Sifu sifu na vetejevi ongo na kuwadangaye opu babu wasiyojuwa neno opoume kwa ma usinionee ndenda zako guse, siniguse siniguse utakimbia mpenyawe kama washami na nasema si kipia we, na wenda umezoea kukusa watumishi wa Mungu kuwasema vibaya na kushuhudia uongo leo nataka ni kuambie hapa hapa gusiki yeah, yeah, yeah moto yopita katika moto sio moto mkali zaidi wendao umezoea kugusa watumishi wa Mungu kuwasema vibaya na kushuhudia uongo leo nataka ni kuambie hapa hapa tusikie mama wewe akili iliyo na akili ndio zaidi safi nilileviopikisho katika moto